السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع في شارع بهجة علي في الزمالك شقه دور تاسع مساحه 170 متر بالفرش والاجهزه والتكييفات اول حاجه بنبدا من منها مدخل الشقه طبعا نيزه من الشقه بحري وعلى الشارع وبتشوف النيل ده ريسبشن معانا في طبعا الاجهزه وفي التكييفات الارضيه معموله سيراميك ميزه ان الفيو كله مفتوح عندنا هنا النيل باين بنيجي بعد كده الجزء بتاع السفره ميزه ان الشقه كلها منوره مكيفة بالكامل سبريت وبحري بنخش من الريسبشن هنا علي أول حاجة طرقة التوزيع دي أول غرفة بتقابلنا طبعا التكييفات والمراوح موجودة شايفين هنا حتي الأبراج البنك الأهلي وزارة الخارجية الفيو مفتوح نخش على الغرفة تانية دي معمولة غرفة مكتب وبردك ميزة ان الشقة كلها على الشارع عمش مجروحة فالارتفاع بتاعها ممكن احنا هنا شايفين الشارع ودي بردك النيل هناك تفاصيل والسعر كاملة هتلاقوها اسفل الفيديو. ده عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين. في عندنا السخانات. بعد كده عندنا الغرفة المصدر. السقف حتى معمول سيراميك عشان ما فيه أي حاجة في السقف من بخار من عوامل الدخان أثناء الحم ميزة إن إحنا الشقة كلها في مفتوح نوره هنشوف آخر حاجة المطبخ مطبخ مستر ان هو ما بين جنب الباب الشقه ومن الناحيه الثانيه بيدخل من ناحيه الغرف المطبخ بالاجهزه اتمنى لو الفيديو عجبكم تنتظروا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على ما نقدر اتمنى يكون فيديو النهارده حاضر ده وانتظروا مننا كل جديد